سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما رو دارین از کانال کرپتو در یوتیوب تماشا کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیوهایی که براتون تحقی کردیم لذت برده باشین این ویدیو چل و شیشم هست و اگر میخوایین از ما حمایت کنین از طریق لینک زرین پال که زیر همین ویدیو گذاشتم و یا لینک آدرس کیف پول اتریوم میتونید از ما حمایت بکنید مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از های اجتماعی که ما توش فعال هستیم رو می‌بینید و همونطور که می‌دونید کلیه ویدیوهای ما در آپارات و یوتیوب به اشتراک گذاشته میشه و آدرس وبسایت ما sevtiar.com هست. توی این ویدیو قصد داریم در خصوص ساخت حساب در وبمانی با هم صحبت کنیم. همونطور که می‌دونید یکی از چند روش پرداخت و حتی خرید و فروش رمز ارزها در ایران استفاده از وچر. یکی از اون وچرها وبمانی هست. اگر به این موضوع علاقمند هستیم پیشنهاد می‌کنم، ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید قبل از هر چیزی اگه تا الان عضو کانال ما در یوتیوب نشدین همین الان روی این لوگوی کلیک بکنین رون دکمه هم فشار بدین زنگوله هم فشار بدید که از آخرین اخبار و اطلاعاتی که ما به اشتراک میذاریم زودتر از بقیه مطلع بشیم همونطور که گفتم یکی از چهار روش خرید رمزز در ایران استفاده از ووچر هست که یکی از اون ووچر ها وبانی. یه ویدیو کاملی در خصوص خرید ووچر تهیه استف... کردیم شما میتونید این بالا ازش استفاده کنید من این بالا براتون کاردش میکنم یکی از چهار روش خرید رمزرز در ایران استفاده از ووچر همونطور که گفتم. ما برای این یک ویدیوی تهیه کردیم این بالا براتون کار میکنم حتما ازش استفاده کنید.وب مانی هم مشابه پرف مانی، که وچر هست یکی از روش های متداول خرید خدمات و محصولات مختلف در دنیاست است که از آن جمله میتونیم به رمزرز اشاره کنیم خب امنیت مربوط به این ویب مانی هم شبیه پرفیت هست یه جای متداولیه همه ازش دارن استفاده میکنن و مورد تایید هست نه تایید بنده صرفا اه... یه وبسایت معتبری در این حوزه هست و خب برای شرکت در یه سری امتحان ها پرداخت هزینه اشتراک تو یک سری وبسایت ها خرید رمز از رمز ارز ها از پرفکت مانی و وب مانی استفاده کنیم که تو این ویدیو ما میخوایم در خصوص وب مانی صحبت بکنیم دقت داشته باشید که موضوع کلاهبرداری تو همه زمین ها مخصوصا تو کریپتوکارسی خیلی خیلی خیلی داغه و اینکه قبل از اینکه خرید فروشی انجام بدین توی کون یا توکیی سرمایه گذاری کنید حتما مجموعه ویدیو های اسکم که در خصوص انواع روش های کلاهبرداری و اینکه شما باید بدونید و آگاه باشید که اینطوری سرتون کسی کلاه نظره حتما اونا رو ببینید من این بالا مجموعه گروه ویدیو رو کاردش می حتما استفاده بکنید. داستان فروش این وچر خیلی گسترده است تو کشور هیچ سایتی رو ما تایید نمی کنیم تکزیب نمی کنیم برای این که نسبت بهش آگاهی پیدا کنید پیشنهاد میکنم حتما یه خورده ریویو بخونید ببینید سایت معتبر معتبر دیگه این روش رو تو همون مجموعه, مجموعه کلاهبرداری که تو حوزه رمز عرضو تهیه کردم اونجا توضیح دادم روش اونو ببینید بهش آگاهی بده کنید چرا چون خیلی اتفاق افتاده که شما ریالتونو زدین و اونور هیچ وچر و اکانت ویب شارژ شارج نشده و خب این یعنی اینکه که انجام شده دقت بکنید. KYC. جایی که KYC ازتون نمیخواه یه مقدار به شک بکنید. احتمال داره که بخوان سرتون کلاه بذارن. چیز خاصی نیست. KYC شما یه سری اطلاعات خودتون رو در اختیارون رو قرار میدید که اونها هم به طریق اولا بعد یه سری قوانین را اویت بکنن. پس دقت به این موضوع داشته باشین این ویدیو KYC هم حتما توی کانال بگردین پیداش بکنید. ازش استفاده کنید. آدرس وبسایت وب مانی همونطور که می‌بینید بالا نوشتم اما با خاطر اینکه اشتباه نکنید زیر همین پست و وی ویدیو مربوطه قرارش میدم یک روشی گفتم برای خرید و فروش رمز ارزا از جمله بیت کوین و تو این ویدیو می‌خوایم درخواست یک اکانت رو هم ایجاد بکنیم شما رو اکانتتون رو این چهجوری ترانسفر مانی انجام بدید و اینکه بدونیم درصد این ترانسفری که انجام میدین کامیشنی که این سایت از ما میگیره چقدر هست در خصوص مقایسه پرفیکت مانی و ویب مانی یه دانه ویدیوی جداگانه تهیه کردیم و اونو میتونید توی کانال پیداش بکنید ببینید که میکرد روش و برای شما به ص قیمت تبدیل ریال به دلار این وبانی مانی م متفاوت علتش هم توی بازار هیچ علتی به غیر از تقاضای متقاضیان سرمایه گذاری نیست وقتی تقاضا میره بالا قیمت هم میره بالا و بالعکس و این بالانسه بر اساس این انجام میشه. بدون فوتو وقت بریم سراغ وبسایت همونطور که میبینید آدرس وبسایت پرفکتانی همچین صفحه ای رو داره من اینو فول اسکرنش که شما بتونید بهتر ببینید. خب همونطوری که مشاهده میکنی دو تا تایپ پرسونال و بیزینس داره همین دو تا حالت رو توی پرفکت مانی هم وجود داشت یک سری خدمات خاصی رو توی مدل بیزینس میده که شما تفاوت‌ها رو اینجا میتونید ببینید و چیز خاص دیگه توی این صفحه شما مشاهده نمی کنید یک نکته قابل توجه اینی که تو پرفکت مانی وبسایتش به زبان فارسی هم ترجمه شده بود که اینجا شما میتونید از زبان انگلیسی یا هر کدام از این زبانهایی که اینجا بهش مسلط هستین استفاده بکنید این سایت هم بیس روسی داره و برای معامله با ایرانی ها هیچ محدودیت مشکلی نداره برای ایجاد اکانت از ساين اپ استفاده بکنیم و اگر قبلا توی این سایت رجیستر کردین یا بعد از اینکه ثبت نام می‌کنید از گذینه لگین استفاده میکنیم من میخوام یه بار با شما این مسیر رو برم ساین رو میزنم صفحه باز میشه توی این صفحه یک سری اطلاعات از من میخواد از همون ابتدای هم از من یه شماره موبایل میخواد اینجا شما راحت میتونید بیاین ایران رو انتخاب بکنید من ایران رو بزنم بله دو صف 98 اولش میاد شماره موبایلتون رو کپچا داره. این ها دار سبت میکنید و کانتینیوم یک کدی به شماره موبایلی که معرفی کردین ارسال میشه این SMS که وقتی براتون ارسال شد تاویه یک کوده اون کودو باید اینجا بزنید که شما عملا با شماره موبایلتون احراز هویت شدید من این کودو که برام اومد یاد یاداشت میکنم و دکمه کانتینیوم میگی یه پاسورد برای خودت ایجاد بکن پاسوردی که برای خودم در نظر گرفتم و اینجا به عنوان تستی ثبت میکنم و یه اگریمنتی داره اینو بعد بخونید و بعد که خوندین دکمه این تیکو بزنید و بعد کانتینیوم با اینجا هیچ چیز خاصی ندارد شما راحت تونستید شما موبایلتونو بزنید یک کد براتون اومد یه پسوردی تعریف کردید و عرض شود که هیچ وقت هم سیب نکنید رو کامپیتر تون یه یک اکانت ایجاد کردید و همین راحتی حالا داره میچرخه تا این صفحه باز شه. با یه سری اطلاعات در خصوص این وبسایت میخواد به ما بده حالا ما ازش میگذریم و اینکه یه اپلیکیشن هم داره که میتونیم ازش استفاده کنیم همونطور که میبینید اینجا شما قبل از هر کاری باید یه دونه حساب برای خودتون درست کنید create a purse purse, and, uh, purse bank card اترست روی که بزنیم create a purse میزنید بعد روی این WMZ کلیک میکنید یه همچین صفحه میاد یه ترمی دارید میخونید اوکی okay, continue و این که یه آدرس به شما داد توی این آدرسه شما الان این زد پنجه و شیش فلان وهمان میزان WMZ که، یعنی این ویب مانی که دارید توی اینو براتون مشخص میکنه قسمت دولاریش رو دارین نگاه میکنید میتونید روی موبایل کامینوکیشن فان ترانسفر کارد یا اینکه حالا خیلی چیزا امکانات دیگه ای هم داره اینجا که میتونید ازش استفاده کنید یه جایی هم تو که توی نقل ازش استفاده میشه از شبیه این کارت های فکر میکنم آن باشه و دیگه یه سری امکانات مثل چت کردن و ساپورت و اینجور چیزا هم اینجا میبینید خب همون اول که روی این کلیک کردین یه دونه حساب براتون ساخت و این شماره حساب حسابیه که شما میتونید ازش استفاده کنید به هر کسی بدید که براتون به حسابتون پولی واریز بکنه یا اینکه از جایی که دارید میخرید این آدرس رو بدید. راحت بخاطر اینکه بتونید کپیش کنید روی این که کلیک کنید کپی میشه و در نهایت لیست ترنزکشن هاتون هم این زیر شما میتونید تاریخچه از اونها رو ببینید که خب من چون اولین باره که این ایجاد کردم هیچ هیستوری اینجا برای ترنزکشن ها وجود نداره روش های خرید یا وچر خریدن هست که به این حساب میذارید یا اینکه این, این شما رو حساب میدید به حسابتون واریز میکنند به همین سادگی شما تونستین یه حساب توی وبمانی مانی بسازین و ازش استفاده کنین امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین با لایکاتون و اشتراک این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماعی ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت می‌کنید دو تا ویدیو مرتبط با این موضوع رو من این بغل براتون میذارم که حتما ازش استفاده کنید و اگه به این تیپ ویدیو علاقمند هستین پیشنهاد میکنم حتما توی کانال ما عضو بشین این دکمه رو فشار بدین و اون زنگوله هم بزنید تا از آخرین اخبار اطلاعات مربوط به حوزه کریپتوکارنسی زودتر از بقیه در بلحزه‌ای که ما ویدیو رو به اشتراک می‌ذاری مطلع بشیم ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار